Mi van vele? Rossz irányba, Rossz irányba. Rossz irányba lád. És azon elő kívül? Is. Először is. És <gül> azon kívül? Sok az etikátlanság. Sok az etikátlanság. Az elnyomás. elnyomás. Szeretet hiány. hiány. Manipuláció. Kizsákmányolás. Manipuláció. Manipuláció. Korrupció. Korrupció. <gül> <gül> <gül> Ja, akkor egy, még egy kérdés, mi az értelme az életednek? ezt a kérdést föltenéd az embereknek, mert miket válaszolnának? mit tudom, hogy azt a kérdést, hogy tudod mi az értelme az életednek? mit mondanának? most mondjuk tőletek, megkérdezem, tudod mi az értelme az életednek? Hmm? A a hát az lenne, az jó értelme lenne a, jó értelme lenne az életnek, hogyha azt tudná mondani az ember vagy azt tudnák mondani az emberek, hogy jobbá tegyük a világot, az az értelme az életemnek de vajon ezt mondanák? de vajon mit mondanának? úgy kíváncsi lennék, szerintetek családgyerek? családgyerek? É, igen, igen. Aha és akkor az állatnak mi az értelme az életének? Én ott, utána ezt a kérdést tenném föl rögtön? ugyanaz és akkor most mi különbség van közted meg egy állat között? <gül> <gül> Jó, ezt már nem tenném föl ezt a kérdést, mert nagyon durva, tudod? de, de lehet, hogy rávezetném és akkor mi nem vagyunk értelmesebbek, mint az állatok, nem kellene valami komolyabb cél, nem? hát most gondolj bele, hát egy állatnak nem sok esze van, nem? semmi, konkrétan semmi, így van, hát konkrétan semmi tiszta ösztönlény, most itt van az ember óriási észre megádva legalábbis a legtöbb ez gondolja magáról, nem? hogy neki mennyi esze van és akkor körülbelül annyi az értelme az életének, mint, egy, mint az állatnak. Nem? Nem fura? És így el lehetne gondolkodni, hogy biztos, hogy neked annyi az értelme az életednek, mint egy állatnak. Hát, hát ha van valami értelmesebb dolog is, nem? Hát most, most gondolj bele, Hány olyan kapcsolatról hallottál már, ahol nem is akartak gyereket, azt összejött? Igen. Nem? Igen. Tehát baromi sok ész kellett hozzá, hogy megcsinálják azt a gyereket hm? Nem igazán, nem? Nem sok ész kellett hozzá hát a legbutább ember is tud gyereket csinálni hogyha belsőleg ugye rendben vagy, nem? nem itt belsőleg, hanem itt alud és akkor utána mondanák azt hogy felnevelni, nem? Ott, az meg komoly feladat, és utána? és ha fölnevelted akkor? utána mi a küldetésed? Mi, a, mi, mi, lenne, mi az lenne az értelme az életednek? Inkább úgy. Ugye ez a küldetés szó ismeredek sok embernek. Tehát mi az értelme? Mondjuk megnézzük. Mindenki hallott már olyarról, hogy változó kor, nem? Hallottunk-e Nem a korszakról, hanem az egyén esetében. Van változókor, ugye ez általában mikor szokott kezdődni? Na mikor? Változó. De ugye általában 20 évesen? Nem, 30 évesen? Akkor sem. 40 évesen? Akkor sem. Hát 40 évesen még nem? Inkább 40 év után? Nem? Ha 40 évesen még, még nem, hallottam változókorról, inkább olyan 45 fölött, nem? Talán. Akkor már esetleg előfordul hát ugye ezt azt mondjuk hogy 7 x 7, 49 tehát ugye általában olyan átlagos van 49 kor után vagy 56 után, hát hogy? tehát ugye az embernek van ilyen 7 éves periódusai és mit jelenten a változókor? tudjátok? na mit jelentene? Változ, benne van a nevébe. Változ, ókor. Nem? Változ, örekkor. Magyarul öregkorra meg kellene változni, nem? Hol? Hát azt mondják az emberek, ha ah, megváltozunk, megörekszünk. Nem, hát nem, megöregedni kellene, itt kéne megváltozni, itt belül de hát erre most hallgatnak a fiatalok és azt mondják, ó oh, hát én még fiatal vagyok akkor nekem nem kell megváltozni ugye ha valaki egy a változókkor környékére az azt jelenteni hogy addigra már fel kellene nevelni a gyerekét, sőt a gyereknek ki is kellene a repülni, inkább úgy mondanám, hogy önálló életet kellene élnie a gyereknek. Tehát mit tudom én mondjuk egy 49 éves korra vagy 45 után már felnőtt gyerekkel kellene rendelkezni. És így szokott mostanában ez lenni? Nem így szokott mostanában lenni, nem érdekes mondani, hanem hát valahogy Később jön az a gyerek, nem? Ezt mondok egy érdekes dolgot. Tehát minél fiatalabb valaki, annál alkalmazkodóbb nem csak ő saját maga, hanem a szervezete is. Sőt, bármilyen testrésze alkalmazkodó. Az azt jelenti, hogy mondjuk egy 20 éves nő szület gyereket, akkor gyakorlatilag neki még simán visszaalakulnak a, az alkatrészei amit megviselt a szülés mondjuk a pocak, stb. stb. stb. ez általában olyan 28 éves korban van a forduló tehát 28 éves kortól egyre kevésbé alkalmazkodó a szervezet és egyre inkább nyomot hagy az, hogy ő gyereket szült na most hogyan oldják meg ezt a kérdést? hát úgyhogy nem szülik a gyereket, hanem kivágják belőle cebben úgy hívják, hogy császár megcsászározzák, de igazából szó szerint kivágják a gyereket belőle, nem? megvágják a hasát, és kiszedik a gyereket na most éppen beszédünk valakivel aki szülészeten dolgozik és mondja hogy 12-ből gyakorlatilag egy rendes szülés a többi császár Jézusom szó szerint, képzeld el Jézusom, és nem azért császározzák, mert, mert nem tudnám megszülni, nehogy azt hitt, mert régen azt császározták, aki nem tud, tudott szülni, hanem azért, hogy ne szenvedjen, és hetekkel előtte kiszedik a gyereket, mielőtt természetes úton szülne, és akkor ilyeneket szednek ki, hogy még két kiló sincs olyan gyerekeket szednek ki hogy például nem tud szopni, még nem alakult ki benne a szopás ösztön mert még az az ösztöne van tudod hogy a köldögzsináron keresztül kapja a tápanyagot és nem tud szopni a gyerek érzed -e? arról nem is beszélve hogyha sászárosan szül valaki ugye akkor sokkal marabb indul el a tej elválasztás, tehát a tej kiválasztás tehát sokkal később tud szoptatni, tehát sokkal többet szív, kell szívni a gyereknek hogy, hogy ugye beinduljon a, az anyatej. tehát most gondolj bele, itt vannak az anyák, drága csillagok és akkor úgy kiszúrnak a gyerekkel, hogy csak úgy fecsül érted? tehát nem a gyerek a fontos hanem ő maga, érted? Na most, ráadásul, ugye a legtöbb nő, ha nem, mit tudom, én, pár évesen szül. Tehát ugye egy olyan világot élünk, ahol mindenki szép akar maradni, főleg a nők, nem? Mit tudom, tegnap elnézegettem a férfiakat, meg a nőket is. Hol? Hát voltunk részben ma, részben tegnap egy ilyen olyan szórakozó helyen, nem vidéken, ahol ilyen táncos, vacsorás szórakozó hely volt és hát ugye voltunk vagy százvalahányan hát nem egy társaság, hanem ült a, a, a, az étterembe és, és ugye néztem a én korosztályomat is az én korosztályomban az összes nő festette a haját majdnem, talán nem is láttam olyat, aki nem hát a, hál' Istennek még a férfiaknál nem láttam ezt de már van olyan, már van olyan, aki például múltkor találkoztam egy férfival, velem egy idős, illetve idősebb egy éve és korom fekete haj <gül> egy szál őszhajszása <gül> festeti a haját na most lényeg az hogy ezt most miért mondom mert egy olyan világot élünk hogy mindenki szép akar lenni főleg a nők tudjátok hát szépek akarnak lenni de még 60 évesen is meg 70 évesen is szép akarnak lenni és és hát valahogy nincs annyi sütni, sütni valójuk a fiatalabb korosztálynak, nem akarok senkit megbántani, tisztelt a kivételeknek, hogy, hogy átgondolja mondjuk a szülés kérdését. Tehát azt mondaná, hogy hát minél hamarabb meg kéne szülnöm, hogy visszaalakuljak szülés után. Érted? ezért mit csinálnak? minél később szülnek 35-40 évesen és akkor gyakorlatilag nem alakul vissza semmi tehát itt a 40 évesen már közel nem tudjuk úgy visszaalakulni mint 20 évesen ami azt jelenti hogy mit tudom csüngő csüngőhasú lesz tudod mit van az a malac? Ilyen, miért igen, miért csüngő csüngőhasú satöbbi sat többi, tudod? hát de most könyörgöm ha egy olyan világban élünk hogy az ember szép akar maradni tehát azt akarja hogy mit tudom én ne viselje meg a gyerek ugye cici szopása, ne legyen lógó a melle, hát ha 20 évesen elkezd szoptatni akkor nem lesz utána lógó mellű de ha 40 évesen kezd el szoptatni akkor tudja hogy lógó mellű lesz ez hódziher, na most hát ha már mindenki, minden nő szeretne szép lenni, érted? akkor miért nem gondolkodnak? akkor talán előbb kellene szülni, nem? tehát nem 40 évesen kellene szülni vagy 35 fölött hanem 20 pár évesen szülni kellene és akkor gyönyörűen visszaalakul, hát de én tudom hogy az baromi nagy üzlet hogy utána meg kell az embereket plastikázni, tudod? megplasztikázzák őket, és mit tudom, egy plastikai műtét mit tudom én mondjuk a hasát megműtik egy millióért mondjuk a ciciét, két ciciét megműtik, másfél millióért kész Érted? és akkor már két és fél milliót kidobott az ablakon de nem tudom a legtöbb ember két és fél millióért mennyit dolgozik de általában nem egy-két hónapot, nem? szóval a lényeg az hogy egy, én azt látom mint hogyha ez, ez a világ a média által uralt világ az ilyen teljesen ilyen, ilyen tudatlanná teszi az embereket tehát ilyen ami azt jelenti hogy mintha nem tudnának gondolkodni mintha egy számítan az érzelem na most akkor gondolj bele mit tudom én megszül egy nő 40 évesen és ugye manapság hát késő repülnek ki a, a gyerekek tehát az azt jelenti hogy sok esetben nem úgy van mint régen hogy húsz év körül ugye kirepültek az emberek a családból tehát gyakorlatilag akkor 65 lesz, vagy 70, mire kirepül a gyerek a fészekből, érted? és akkor azt mondja már, hát már hova legyen küldetésem, hova legyen valami értelme az életemnek, hát már olyan öreg vagyok, mint az országút, hát már energiám semmi, tudod? mert hát ha az ember mondjuk egy küldetést teljesít tehát valami értelmet akar adni az életének akkor az energiával is rendelkezni kell nem? és abban benne kell lenni a fizikai energiának is tehát mit tudom én mondjuk saját példa mondjuk én az emberekkel való foglalkozást mondjuk nem azt mondja, hogy 26 évesen kezdtem volna, hanem mondjuk 65 évesen. Elég érdekes lett volna. Ugye 26 évesen kezdtem, ugye az első előadást emberek előtt azt 32 évesen tartottam. Igen, 32 évesen, most mondjuk csináltam volna 70 évesen ugye 32 éves korom óta több ezer előadást csináltam, több ezret, de most lassan, lassan már, hogy a három nél tartunk na most fizikailag ha én ezt mondjuk 65 vagy 70 éves korba kezdtem volna, akkor ezt hogy tudtam volna megcsinálni? sehogy képtelenség lett volna na most hát ugye az emberek nem gondolkodnak csak követik a hülyeséget mennek a hülyeség után szó szerint, értsd? ha egy kicsit belevinnék a saját logikájukat a saját gondolkodásukat akkor rájönnének arra hogy, hogy nem Tehát nem az, az az értelme az életünknek, hogy mondjuk együnk, ígyünk, legyen családunk, felneveljük, aztán majd meghaljuk. meg esetleg besegítsünk az unokába. De hát az hogyan segítsen be az unokába, aki 70 évesen teszi le a gyerekének a nevelését? De mit fog csinálni az unokával mondjuk 80 évesen, vagy 75 évesen? hogy fog játszani velük? Ha lehet hogy még sakkozni tud vele, érted? de más nem nagyon a fára mászni nem fog vele, meg a kúszni mászni a szobába se vele, az hód biztos Na szóval érdemes lenne egy kicsit elgondolkodni hogy mi az értelme az életnek tehát ha valaki azt mondja hogy együnk, igyunk pihenjünk, meg legyen családunk, legyenek gyerekek, neveljük föl hát most ezt megnézzük, ez pont egyenlő egy állattal az állat is eszik-iszik, van családja, nem? fel is neveli, nem? meg pihen nem? pihenni nagyon szeretnek az állatok, kivétel a hangja <gül> De, leg, de hát az bogár vár az is állat, de hát mondjuk nézzük a fejlettebb állatokat, nem? szeret a kutya is pihenni, nem? a macska is szeret pihenni, így van, majom is szeret pihenni, főleg a lajhár az nagyon szóval a lényeg az hogy sok ember mintha a lajhártól származna, nem? szóval valahogy mint az evolúciót onnan indították volna sok embertől, a lajhártól szóval a lényeg az hogy hogy gondoljátok végig, hát ennyire vagyunk képesek ha nehogy már, nehogy már ennyire legyünk képesek nehogy már ugyanannyira ké legyünk képesek mint az állatok nem na most talán mondok egy-két dolgot ebben kapcsolatban, mondjuk valaki idősebb ahhoz kell mondjuk fizikai energia, érted? hogy mit tudom én valaki kiálljon emberek elé és akkor itt álljon órákon keresztül, érted? meg beszéljen ez kell fizikai energia, de ahhoz nem kell hogy valaki leüljön számítógép elé vagy kezébe fogja, kérem, kérem a telefonomat, köszönöm, kezébe fogja a telefont ülve, és szervezzen. Az mennyi energia kell? Köszönöm. Hm? Ha nem sok, nem? Épp annyi, hogy ne aludj, nem? Tehát több egy kicsivel, mint ha aludnál. Nem így van? hát lehet hogy annak az illetőnek nem lesz arra energiája hogy kiálljon emberek elé hosszasan de azt például miért ne tudná megtenni bárki hogy kimenjen a színpadra elmondja ő hogy mit tudom én, hogy hívják, nem? honnan jött, mi a foglalkozása, mi a családi helyzete ki az aki segítségével elérte a szervezési eredményeit? nem? és elmondja azt egy-két tanácsot hogy a többieknek amíg jön séróból na most és ki legyen mondjuk pár percet a színpadon és avval mintát mutasson mások számára Ez nem sok energia kell, nem? tehát ezt bárki meg tudná csinálni, nem? nem így van ah, és akkor utána, amikor mielőtt lejössz a színpadra meg megtapsolnak hogy ügyes voltál érted? ez nem energiát viszel, hanem energiát ad hogy rád figyelnek ott mit tudom én több száz ember érted? na most ugye például úgy van kitalálva a rendszerünk hogy nem azért kap az ember jutalékot mert előadást tart hanem azért mert szervez érted? azért hogy előadást tart azért nem kap egy vasat se de azért hogy szervez azért kap na most de mit szervezünk, minek szervezünk? tehát én világ életemben azt éreztem hogy én kilógok a sorba én nem azért vagyok itt ezt így nem tudtam gyerekkoromban megfogalmazni, ezt már felnőttként fogalmaztam meg nem azért vagyok itt, mint amiért a többi gondolja és nekem más a fontossági sorrend is és ha megkérdeznéd a nejemet, amióta emberekkel foglalkozok 91-től hogy mennyiben változott meg a fontossági sorrendem, akkor ezt elmesélné hogy, hogy nekem mennyiben változott meg a fontossági sorrendem tehát ami azt jelenti hogy nekem első az a küldetés amit nekem teljesítenem kell, érted? és csak utána jön minden más és például a nejem azt mondja hogy menjek enni és én éppen a küldetés ügyébe dolgozom akkor nem megyek enni addig, még azt nem fejezem be, érted? tehát ha például mondjuk én egy napos szemináriumot tartok akkor eszek reggel hétkor meg este olyan fél tízkor körülbelül és közben nem, és nem vagyok éhes tehát nincs is szükségem élelmiszerre érted? valaki mondta nekem hogy én hoztam magammal valamit a szocializmusba és megkérdeztem hogy mit azt mondja mazovizmust <gül> Ugye az a nagy különbség, hogy én szeretem azt, amit csinálok. Érted, és tudom, hogy van értelme. Tehát most képzeljétek el, amikor elkezdtem, ugye már nem sokan vannak azokból, amikor elkezdtem a, a ilyen típusú képzéseket tartani főtevékenységbe, és abba elkezdtem szervezni az embereket tehát ugye pénzügyi területtel foglalkoztunk régen, abban három pénzügyi területen is piacvezetők voltunk, majd egészséggel foglalkoztunk, ugye azt mondja, hogy 5 éven keresztül, és azután jött az emberek fejlesztése. Ugye addig is fejlesztettem az embereket, csak a vezetőket fejlesztettem a ppm belül, egészen ugye 93-tól tehát ugye embereket fejlesztettem, csak nem olyan nagy üzemben mint manapság, tehát nem nagyban, hanem ugye csak tényleg a vezetők kapták, kaptak tudást és 2010-től foglalkozunk azzal hogy a nagyközönség számára is átadjuk a, a mindennapokban használható a problémát megelőző, a problémát megoldó, a célokat megvalósító tudást nyilván ennek van célja, ennek a tudás átadásnak, hát nem a pénz a célja még mielőtt bárki félre értené, hanem az a célja hogy az emberek megoldják az élethelyzeteiket, megelőzzék a problémáikat meg oldják a problémáikat, megvalósítsák a céljakat és az ember képes erre akkor egyre boldogabban és boldogabban tudja élni az életét és az emberek elkezdik boldogabban, egyre boldogabban élni az életüket akkor egyre szeretetteljesebbek lesznek és egyre békésebben és boldogabban élik az életüket tehát az a célja ennek az egésznek hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni és az emberek társadalom szintjén, szeretetben, békében és boldogságban élnek akkor azt úgy hívják hogy aranykor tehát hogy eljöjjön az aranykor erre a bolygóra mert ha ez az aranykor nem jön el akkor nagy baj lesz most, akkor majd mindjárt fogok erről egy kicsit beszélni időközben nem felejtem el vagy nem terelődök el szóval a lényeg az hogy hogy ugye 2010-től foglalkozunk ilyen kérdésekkel hogy átadjuk az emberek számára a tudást és amikor 2010-ben én ezt elkezdtem ugye van aki most itt a teremben egy embert olyat látok aki a, ennél a kezdésnél itt volt és, és lényeg az hogy hogy nem nagyon hitték el hogy ez működni fog. Tehát az akkoriak. Érted? Akkor nem szellemiséggel foglalkozó emberek voltak itt nálunk, hanem az anyagi világgal foglalkozó emberek voltak itt nálunk, és nem nagyon hitték el, hogy ez fog működni. És ugye 2010 nyarától indítottam el gyakorlatilag a képzéseket, ugye addigra technikailag fölkészültünk erre februártól és és nekem kellett bebizonyítani hogy ez működik a szervezésben nekem kellett bebizonyítani hogy ez működik és nyilván azóta is bizonyítom hogy ez működik mert én ugyanúgy szervezésben részt veszek mint ti akik szerveznek szóval lényeg az hogy én azt látom tehát én nekem akkor is az volt a fejembe, tehát én láttam előre a jövőt inkább úgy mondanám hogy sukták hogy ez működni fog, Lát, tudtam előre azt hogy kell a tudás tehát tudtam azt hogy tudás nélkül nem lehet boldogulni tehát én már előtte is sok-sok-sok emberrel foglalkoztam kb. tízezerrel, hát azóta többel természetesen de lényeg az hogy ember nem semmi kétség nem volt afelől hogy az embereknek szükségük van a tudásra és azt is tudtam hogyha én olyan dolgot nyújtok az embereknek, ezt már rég tudom 9-es évek elejétől, hogyha én olyan dolgokat nyújtok az embereknek ami az embereknek hasznos, ami az embereknek jó, ami az emberek javát szolgálja, akkor én sem járok rosszul. És ezért, mivel én ezt tudtam, engem abszolút nem érdekelt, hogy, hogy ez most anyagi szempontból ez hogy fog működni. Érted? Mármint számomra, vagy a családom számára. Én azt tudtam, hogy ha teszem a dolgom akkor ez nem lesz kérdés. Az, hogy mi sem járunk rosszul én sem meg a családom világos ez? na most tehát egyáltalán nem arról szólt a kérdés hogy most ebből hogy fogunk megélni lehet hogy valakinél szólt mondjuk a nejemnél vagy másoknak akik itt voltak mellettem és ők is elkezdték de én, én megmondom őszinte ennyit se értek el mert tudtam hogy jót nyújtok az embereknek, mert előtte is olyannal foglalkoztunk, még a pénzügyi területen, hogy jót nyújtottunk az embereknek és tudtam azt, hogy ha jót nyújtunk az embereknek, az működik, érted? nyilván ha nem lett volna ilyen jellegű tapasztalatom, hogy az ember jót nyújt az embereknek, akkor az működik, akkor lehet, hogy bennem is lett volna hely. oké? Okay? de akkor is tudtam volna hogy működik az hogy ha jót nyújtunk az embereknek tehát hogy jót tett helyében jót várja de nem véletlen az a mondás bár sokan azt gondolják hogy a, igazából azok boldogulnak akik pont az ellenkezőjét csinálják hát aki így gondolja hogy azok boldogulnak hogy pont az ellenkezőjét csinálják akkor menjen a bőrébe bújjon bele aztán majd meglátja hogy nem így van jó? tehát az a lényeg hogy olyan dolgot csinálunk, hát nézzük meg hogy mit csinálunk, jó? tehát ugye vannak olyan információk amit emberektől kapok most azt, hogy szóban kapom most interneten keresztül az most részletkérdés és akkor kapok rá információt hogy az valós vagy hamis tehát bármit amit emberek föltesznek youtube-ra mondjuk a világ keletkezésével vagy akár mivel kapcsolatban tehát az élet vagy az ember működésével kapcsolatban akkor én kapok rá választ hogy az most valós vagy nem tehát én nem biztos hogy meg tudom ítélni de a fentiek azok kicsit okosabbak mint én sokkal és, és ők meg tudják ítélni hogy az valós vagy nem valós és én megkapom válaszba, hogy az most valós információ, vagy nem valós információ. Ha olyan információra van szükségem, amit mit tudom, nem kaptam meg a neten mondjuk, vagy valakitől, nem olvastam, vagy nem hallottam, vagy nem néztem egy előadásba, akkor ugye megkérdezem is föntről. Kapok rá információt, illetve hogyha belekezdek egy olyan témába, aminek nem tudom a végét, akkor kiegészítik a végével, közben, az előadás közben tehát lényeg az, hogy hogy ugye vannak milyen információim ezért ugye vannak olyan dolgok amit nem kellett föntről kapnom hanem megnéztem a neten, rákérdeztem arra hogy ez valós vagy nem valós megkaptam a választ hogy valós vagy nem valós és annak alapján ugye elég sok információ van avval kapcsolatban, amit kaptam, meg amit összeszedtem, hogy milyen múlt volt régen tehát ez az egész ez hogy alakult ki tehát ez azt jelenti, hogy mondok, -e, mondok -e, dolgokat ebben kapcsolatban ugye tudjuk, hogy ez a hetedik emberiség, tehát hat emberiség már volt de eltűnt a színéről Akkor aki esetleg nem tudja, azt is tudjuk, hogy miért tűntek el. Hát azért tűntek el, mert gyakorlatilag visszaéltek a tudásukkal. Tehát az emberi, minden emberiség olyan tudásszintre jutott, ahol nem élt, hanem visszaélt a tudással. Ez a visszaélés nagyon egyszerű, a legtöbb esetben ez úgy volt, hogy a az ember az elkezdett itt ezen a bolygón Istent játszani és akkor fogták a fentiek, lehúzták a redőnyt, kész és azt mondták, hogy jó, akkor kísérlet nem sikerült, töröljük ezt az emberiséget jó, na most ugye tudjuk jól azt, hogy ha mondjuk van egy finanszírozott kísérlet, akkor ez úgy működik, hogy két két csoportban indítják el, az egyik a a főcsoport, a másik a kontrollcsoport, hallottátok már ezt a kifejezést hogy kontrollcsoport az a második csoport aminek ugyanaz a célja mint az első csoportnak hogy ugyanazt a kísérletet hajtsa végre na most a kísérlet célja a következő volt ugye mindjárt mondom a célt, de miből indult ki ez a kísérlet hát onnan hogy itt van bennünk egy lélek tehát itt van a lelkünk, én nem azt mondom hogy emberi lélek hanem a lelkünk egy értelmes energia egy értelmes energia lény amit úgy hívnak hogy lélek a világ egyetemben megteremtődtek ezek az értelmes lelkek ugye ez a teremtőből teremtődtek meg és és ugye az évmilliárdok során teremtődtek a lelkek és hát ennek a léleknek van egy nagyon érdekes tulajdonsága, ez a tulajdonsága nem lenne akkor gyakorlatilag fejlődésképtelen lenne ez az érdekes tulajdonsága pedig az hogy hatalmat akar magának most ha ha te azt mondod hogy te egy olyan ember vagy aki nem akar hatalmat magának akkor életedben nem veszekedtél volna na most én gyakorlatilag nem ismerek olyan embert aki életében nem veszekedett oké okay. tehát minden veszekedés az általában vitából keletkezik a vita pedig abból keletkezik hogy az illető felül akar kerekedni a másikon világos ez? mert ha nem akarná valakivel vitatkozni akkor fognád ezt rá, ráhagynád világos? ha nem tudod megállni hogy ne hagyd rá akkor azért nem bírod megállni mert felül akarsz rajta a kerekedni méghozzá olyan formában hogy neked legyen igazad na most ez minden lélekben megvan ez egy természetes dolog ennek nem is kell kinevelődni az embernek emberből illetve a lélekből nem is kell kinevelődni tehát semmi baj nincs Na most elviatt viszont hát konfliktusba kerül más lényekkel, más értelmes lényekkel világos ez? és akkor fogta a teremtő létrehozta a lelkeket és akkor egy idő után azt vette észre hogy konfliktusba kerültek vele általa teremtett lelkek, miért még olyat? nem láttál hogy a gyerek vitatkozik a szüleivel? Yeah. <laughs> ja? Tehát lényeg az, hogy emiatt olyan családtál még, hogy mondjuk a gyerek, meg a szülő úgy összevitatkoznak, hogy utána a szülő rá, vagy a szülőre rá se nyitja a gyerek az ajtót. És nem kommunikál a szülővel. hát ilyenek is vannak, világos ez? Tehát amiatt, hogy a lelkek így működnek, ezért szakadás történt az univerzumban, és egyre több lélek el akart szakadni a Teremtőtől. Oké? Okay? Hát mondom, ez tipikus az, mikor, mikor egy gyerek lázadozik a szüleivel szembe. Főleg serdülőkorban. De hát utána is bármikor lehet ez. Szóval a lényeg az, hogy ez egy ilyen alap dolog az emberek lelkével kapcsolatban hogy az ember is értelmes lélekkel rendelkezik és a benne lévő lélek az egyszerűen hatalomra törekszik tehát azt akarja hogy neki legyen igaza, világos ez? tehát ezen az alapon működik hogy egy értelmes lény azt akarja hogy neki legyen igaza világos ez? tehát minden konfliktus ebből fakad, hogy az értelmes lénybe, tehát emberi konfliktus ebből fakad meg a világegyetemben minden konfliktus ebből fakad, hogy nekik legyen igazuk, érted? vagy neki legyen igaza na most ezáltal ugye hát olyan jól működő rendszerek borultak fel a világegyetembe, érted? Ami, ami évmilliárdokon keresztül lehetően jól működött na most ezért a teremtőnek volt egy gondolata hogy jó akkor csináljunk egy olyat hogy csináljunk egy kísérletet arra vonatkozóan hogy csináljunk két csoportot egy csoportot meg egy kontrollcsoportot és az a végeredmény hogy olyan lelkeket kell létrehozni akik megtapasztalják mi az hogy jó de elsősorban mi az hogy rossz oké? Okay? tehát ami annyit jelent hogyha egy értelmes lény megtapasztalja hogy mi a rossz akkor nyilvánvaló hogy előbb-utóbb nem akar magának rosszat és nyilván előbb-utóbb a jót fogja választani és nem a rosszat világos ez? na most de ahhoz hogy megtapasztalják ugye ez a két kontrollcsoport elindult illetve két csoport, kísérleti csoport elindult, Ez úgy képzeljétek el, hogy két külön bolygó a világegyetemben az egyiket úgy hívják hogy Föld ahol gyakorlatilag létrehoztak hasonló körülményeket nyilván tökéletesen azonos, nem tudtak a tökéletesen azonos az, hogy a a bolygó mérete meg az élővilág az ami egy kicsit különbözhet de más nem Na most. És akkor elindították a kísérletet, létrehoztak mind a kettőn, Egy-egy fajt, és akkor az fejlődjön. Igen, ám, de ugye alapvető dolog a léleknél, hogy mivel értelmes, ezért ugye érzelmei nincsenek, csak tudatossága. És mind a két párhuzamos bolygón, nem a naprendszerben van a másik bolygó, jó? tehát lényeg, lényeg az hogy az teljesen más helyen van az univerzum másik részében elindult a kísérlet hogy fejlődjön maga az emberiség és nyilván segítséget beleadtak tehát kontrollálták a kísérletet természetesen tehát beleadtak segítséget itt, megtanították egy-két dologra, itt is, ott is, tehát ugyanaz a kísérlet folyt végig és, és amikor oda jutott az a fajta élőlény, amit ugye mondhatnánk az hogy ember, mert most hogy az az ember mennyibe különbözik tőlünk ez most részletkérdés, de hasonlóan néz ki ez, ez az ember mennyire tanulta meg azt hogy mi a jó vagy mi a nem ha nem tanulta meg akkor fogták törölték világos különböző helyzetek alakultak ki a különböző két bolygón ez a különböző helyzet ezt tudod mit jelent? az azt jelenti hogy mit tudom én mondjuk már a teremtőtől levált lények el akarták foglalni mit tudom én mondjuk azt a rendszert amiben ez a bolygó volt például a naprendszert és természetesen akkor lehetett olyan hogy ezáltal mondjuk sikerült is elfoglalni és ezáltal mondjuk beavatkoztak az emberiség életébe olyan lények akik nem oda tartoztak nem ők csinálták a kísérletet de majd visszavették tőlük ugye a kísérleti rabort stb stb mindegy tehát nem teljesen ugyanúgy úgy alakult a két Bolygó. És a végeredménye a lényeg, teljesen mindegy, hogy egy kísérlet végeredményéhez hogy jutnak el, el lehet jutni ilyen el lehet jutni ilyen nagy kerülővel, vagy nyílegyenesen most tök mindegy, az a lényeg, hogy eljussanak oda, hogy egy értes lény képes legyen szeretetben, békében, boldogságban értelmesen együttműködni másokkal jó hát ugye ez, ez a célja a kísérletnek és ez a végeredménye is a kísérletnek na most és akkor úgy alakult, képzeljétek el hogy ugye a mi rendszerünkben beavatkozások történtek tehát elfoglalták a rendszert ugye idegen lények tehát a teremtőtől kivált lények majd egy idő után visszafoglalták de ők beavatkoztak ennek az emberiségnek a az életében Ádám után és egy olyan fajta beavatkozás történt, amit a kísérleti alapkísérletézők nem tudtak, nem tudták azt hogy közben itt egy olyan beavatkozás történt hogy az emberbe beiktattak állatigéneket állatigéneket és ezáltal ugye az ember egy olyan fajta működésű lény ami ilyen kettős elmével rendelkezik, de egyszer általában a két fél az nem működik vagy az egyik működik vagy a másik, az egyiket úgy hívják hogy, hogy érzelem a másik meg úgy hívják hogy értelem o, tehát ugye a bal oldala az érzelmi részünk, a jobb oldala az értelmi részünk és ezelőtt nem volt ilyen faj amelyiknek ilyen kétoldali működése volt de ez ugye föl se tűnt mert hát ugye ez csak akkor tűnik föl, hogy két ilyen fajta működés van, hogyha már bizonyítja az ember ezt a fajta működését. Tehát egy jó állapotú ember az az értelme alapján működik, egy rossz állapotú ember pedig az érzelmei alapján működik. És ebben vált, volt más, ugye ennek a kísérleti, a végeredménye amiben most vagyunk, hogy, hogy itt egy olyan faj van amelyben hát, emberigének is vannak, ennek köszönhetően fél a legtöbb ember, sőt minden ember képes arra hogy féljen na most egy olyan ember amiben nincsenek érzelmei az meg nem fél Na most igen, nem, de közben rájöttek, akik visszafoglalták ugye ezt az univerzumot, vagyis ezt a részét ennek a kísérleti dolognak, hogy, hogy mi ezzel a fajta működéssel jó alanyok vagyunk, több szempontból. Mert viszonylag hamar meghalunk, ezáltal hosszú ideig nem tudjuk csinálni a saját hülyeségeinket. Hát ez az átlag 60-65 év amin itt a bolygón élnek az emberek hát ez nem túl hosszú, ahhoz képest hogy élhetnénk mondjuk 1500 évig is most képzeld el, most a legtöbb ember mondjuk ezer évig élne, csak most mondtam valamit eleve mennyi lennénk? egy, kettő mondjuk egy olyan ember akinek épít volt az ideje hogy meghalt az még képzeld élne még 940 évig király lenne De nem annyira jó lenne na most tehát ebből a szempontból ez tök jó mert hamar meghal azt akkor újból indulhat a dolog avval az emberrel ez az egyik majd arról is beszélek hogy mi tehát másik dolog hogy nem kell létrehozni az ilyenfajta embernek külső problémákat mert mivel állati ösztönökkel rendelkezik ezért saját maga létrehozza belülről a saját problémáit az ösztönei miatt tehát ez baromi jó a kísérleti kutatónak, érted? tehát ez valami jó, mert nem kell generálni problémákat, nem kell hát szépen maguk létrehozzák a problémákat maguknak tehát amikor ugye ha nem lenne mondjuk érzelmünk akkor problémákat kellene itt létrehozni a bolygón érted? azért hogy megéljünk problémákat, megtapasztaljuk a rosszat de ezt nem kell csinálni mert azért állati működésünk folytán simán létrehozzuk magunknak a saját problémáinkat tehát erre is rájöttek hogy ezáltal ez így tök jó mert hogy kevesebb munkát igényel nem kell annyi problémát létrehozni mert az ember ezáltal a működés által simán létrehozza maga a problémákat na most nem az a lényeg hogy a testünk túléljen de nem ez a lényeg, na most hogy egy olyan faj él túl amelyben állati gének vannak vagy egy olyan faj él túl amelyikben nincsenek állati gének az most ebből a szempontból részletkérdés ez nem cél, a cél az hogy olyan lelkek fejlődjenek ki a testeken keresztül amely képes szeretetben, békében és boldogságban élni, nem tudom értitek-e tehát ez a test ez nem cél hogy tovább éljen ez a test eszköz ahhoz hogy hogy megtapasztaljon a lélek könnyebben dolgokat, érted? hogy sokkal több rosszat tudjon megtapasztalni hogy ne akarja a rosszat, érted? világos ez? tehát ez a test ez nem túlélési cél a fentiek számára ez a test csak egy nagyon jó eszköz a kísérletre tehát nagyon jó eszköz arra hogy az emberek maguk hozzák létre a saját problémáikat tehát hogyha nem lenne érzelmünk akkor sokkal de sokkal kevesebb problémát hoznánk létre magunknak világos ez? tehát sokkal hosszabb időbe telhetne esetleg hogy megtapasztalja annyi problémát mint amennyit így megtapasztalsz világos? na most most gondolj bele amiről már tudod hogy rossz magadnak nem akarod, de amiről nem tudod hogy rossz az simán magadhoz veszed érted? mondok egy példát, itt tudom én eszik valaki gombát, amiben mondjuk bekerül valami mérges gomba és ezáltal rosszul lesz, mit tudom, lehet hogy kórházba is kerül, stb. stb. majd utána a nagy része azoknak az embereknek akik mondjuk gombamérgezést kaptak soha többet nem esznek semmilyen gombát érted? tehát magyarul eltaszítja magától azt a rosszat amit megtapasztalt, világos ez? tehát az ember így működik, nem gondolkodik azon hogy hogy mit a ha jól megvizsgáltatom azt a gombákat akkor nem lesz benne mérges és és attól nem lesz semmi bajom nem hanem egyszerűen soha többet nem eszik gombát most mondok példát a nagyobbik fiam imádta a főtt kukoricát és egyszer nem voltunk szabocsba és és főzött akinél voltunk főzött kukoricát csak benne hagyta a levében és ezáltal nyáron, és megromlott így van, megromlott a kukorica és abból adott a fiamnak és a fiam rosszul lett tőle, hány, stb. stb. azóta, nem tudom hány éves volt vagy nyolc éves, azóta nem eszi főtt kukoricát, érted? a fiam szóval a lényeg az, hogy így működik az ember hogy, tehát ezáltal a reaktív elméje miatt működik így, érted? nem az esze miatt mert az esze azt mondaná az embernek hogy hát jó rosszul lettem tőle én lettem például rosszul dinnyétől, mert már romlott tudod, kezdett megromlani és megettem ez így gyerekkoromban volt megettem és rosszul lettem hánytam én is minden bajom volt tőle meg lázas is lettem tőle és én az attól függetlenül azóta is eszem a dinyét, érted? csak legfeljebb jobban figyelek rá hogy milyen dinjét eszek, ennyi, na mindegy tehát lényeg az hogy ugye az ember képes arra hogy használja ugye az értelmét és, és gondolkodjon de ha valaki nem használja akkor akkor is megtapasztalja azt hogy mi a jó és mi a rossz és mi a rossz nem kell neki tehát ezáltal a fajta működésünk révén ugye sokkal könnyebben megtanuljuk azt hogy a rossz ne kelljen na most, de van egy gond ebben kapcsolatban az a gond hogy viszonylag rövid az élet és egy élet során elég, sok, elég nehéz megtapasztalni sok rosszat bár ti úgy érzitek hogy sok rosszért benneteket de azért érzed így mert nem foglalkozol, nincs csapatod. Hát mert nincs csapatod. Ugye én nekem van 91 óta csapatom, és ugye most van a legnagyobb csapat, tehát soha nem volt ekkora csapatom egyszerre, mint most. Ami azt jelenti, hogy ugye mivel nagyobb a csapatom, mint valaha, hát ugye több megélésem van emberekkel kapcsolatban, mint valaha. És ugye sok élethelyzetre látunk rá, a feleségemmel. És nagyon sokszor megállapítottuk már azt, hogy nem semmi élethelyzetek vannak. És ahhoz képest, amit mi megtapasztaltunk, megéltünk addig, amikor találkoztunk mondjuk egy, egy olyan élethelyzettel, amire azt mondtuk, hogy nem semmi élethelyzetek vannak, előtte már rengeteg más élethelyzettel találkoztunk érted? és annak ellenére azt mondtuk, hogy hát nem semmi élethelyzete van, és akkor valaki mit én, elkezd problémázni akkor tudod miért problémázik? mert nem lát, lá, rát, lát rá másokra hogy az ő problémájánál százszor rosszabb problémák vannak, vagy százszor nagyobb problémák vannak érted? Na most mi nekünk ah, van egy szerencsés helyzetünk, hogy rálátunk arra, hogy mekkora problémák vannak, érted? És a mi problémáink az eltörpül mások problémáihoz képest. Na most te meg ezt nem látod, ha nincs csapatod, nem látsz rá. Érted? Na most ezt miért mondom? Mert ugye ez a átlag 60-65 év amiben, amit itt élnek az emberek a Földön ez nem elég ahhoz hogy megtapasztalj élethelyzeteket ezért ugye azt szokták csinálni hogyha nincs megtapasztalás akkor beül az ember mondjuk tizenévesen az iskolapadba egy olyan iskolapadba, sőt nem is tizenévesen 10 éves alatt, kor alatt, ilyen 6-7 évesen beül az iskolapadba, és élete végéig tanulmányozza az élet és az ember működését, úgyhogy nincs családja. Ezt úgy hívják, hogy kolostor, vagy úgy hívják, hogy buddhizmus, ahol nincs család, és élete végéig tanulmányozza, az élethelyzeteket, meg a problémákat. Világos? Tehát tanul a problémákról, meg az élethelyzetekről. És gyakorlatilag meghal mondjuk 70 évesen, csak most mondtam valamit, és 65 évet végig tanult. Ezáltal, a tanulás által egy olyan magas lelki szintre föl tud jutni, érted? Hogy ismeri az összes jót meg a rosszat ami létezik mert az egész életét avval töltötte azon csak annyi volt hogy éppen aludt vagy evett vagy tisztálkodott na akkor nem foglalkozott a tanulásával világos ez? család nyista, munka nyista? csak tanulás világos? tehát nincs jócalárás munka, hanem napi 12-14 óra, 10, hát mondjuk 14 óra tanulás, érted? mondom úgy hívják hogy kolostor, vagy úgy hívják hogy buddhizmus és, és ezáltal ugye ő megtanul olyan helyzeteket, olyan élethelyzeteket amit emberek éltek meg érted? és olyan tudást és tapasztalatot merít ezekből az élethelyzetekből ami össze vannak gyűjtve érted? hogy olyan szintű tudásra tesz szert mondjuk 70 éves korára ami által ő hagyhatja a bolygót világos ez? de nekik nincs életük csak tanulás világos? Na most, akkor vannak a többi ember. A többi ember, azok ti vagytok. A többi ember meg azt csinálja, hogy dolgozik a túléléséért, tanulás nyista, vagy csak nagyon minimális mértékű. Érted? És akarná egy felsőbb létformába bekerülni, tudat alatt természetesen, mert még... A legtöbb ember azt se tudja, hogy létezik ilyen, de a tudat alatt tudja, a legtöbb ember akarna egy magasabb létformába bekerülni. De nem tud bekerülni, mert nincs tudása a rosszra és a jó közti különbségre. Érted? És akkor hogy akarod megoldani ezt a helyzetet? Én tudom a megoldást, de te hogy akarod megoldani? tehát ugye addig, míg az ember nem tud ebből a létformából kikerülni, akkor addig az van, hogy leél egy életet, annak alapján lesz egy tabuloráza ami azt jelenti, hogy lesz egy, egy kielemzése az életének, a halála után természetesen, ahol már nincs test és nincs ego, tehát valaki elhagyja ezt a földi létet, akkor utána rátekinthet a teljes életére, teljesen tudatosan, mert a testből kiszállt a lélek, és nincs befolyásoló tényező, nincs reaktívelme, nincs érzelem, reálisan tudsz rátekinteni a saját életedre, hogy mit csináltál ebben a létedben, és reálisan látod azt, hogy nincs ego, mert az is testi kérdés, meg az is reaktív elmés kérdés, nincs ego, mindent reálisan ránézel és megállapítod azt, hogy basszus kulcs, ezt is szerzultam, azt is, ezzel is rossz viszonyba kerültem, Messe hoztam erre, stb. stb. és akkor utána bevállalod azt, hogy a következő életedben azokat, amit elcsesztél, helyrehozod, meg még megpróbálsz minél gyorsabban fejlődni, ezt bevállalod, erre ugyanúgy nem csináltad meg a következő életedbe, majd ugyanúgy ránéztél a létközi állapotban a saját életedre, majd megint jöttél arra, hogy miket hibáztál, majd megint bevállaltad, hogy újra kellene születni, hogy ki a víz, és a többi, és, a és ezt akarod csinálni? Amíg a világegyetem világegyetem? hát ezt úgy hívják hogy rabszolgalét hát nem is rabszolgál, inkább úgy mondnám hogy börtön, ezt úgy hívják hogy börtön, te a testedbe be vagy börtönözve van benned egy lélek és az a lélek börtönözték ebbe a testbe, ugye ez a test azért is jó mert nem bírunk belőle kimenni mint lélek mert a lélekként kilépnél a testedből akkor egy pillanat alatt a föld bármely pontján tudnál lenni máshol nem nagyon mert nem engednek hogy elhagyd a, ugye a bolygót de a Földön bármikor, bármilyen pillanatban ott tudnál teremni, Na, de nem is ez a lényeg, most akkor gondold végig, ilyen életet akarsz magadnak tehát évmilliárdok vannak hátra és akkor egy olyan, olyan létformát akarsz hogy megszületsz, csinálod a hibáidat majd nem jutsz a végére, hogy olyan fejlettségi szintre juss, hogy képes legyél szeretetben, békében és boldogságban élni, ezért ismét fogják és visszakerülsz egy tudatlan létállapotba, az micsoda, az a csecsemő úgy hívják, előtte kitörlik teljesen az összes tudást, amit az előző életedben hoztál, illetve csináltál, beszületsz egy csecsemő, testbe érted akkor megint elkezdesz tanulgatni senki olyan aki nem úgy csinálta mint ahogy elmondtam tehát úgy hogy beült egy kolostorba és hat éves korától végig élete végig tanult vagy mit tudom én, elment olyan vallásba mondjuk buddhizmusba ahol hat éves kortól tanult, érted? Azon, azokon kívül igazából én nem tudok olyanról, hogy valaki képes lett volna arra, hogy egy élet során fölemelkedjen arra a szintre, hogy följusson egy magasabb létformába. Eddig. Érted? Eddig mondom. Na most akkor gondold végig. Szükség van 320 millió tanítóra a bolygón akik átadják az emberek számára a tudást 320 millió tanító, ez a 320 millió tanító most ha mondjuk azt mondjuk hogy 8 milliárd a bolygó annak a 80%-a az 6,4 milliárd ember a 320 milliónak 6,4 6 milliárd embert kell tanítania tehát a 300 milliónak 6 milliárd embert kell tanítania na most, ha 6 milliárd embert tanítanak és ők vannak 320 millióan, akkor az elég sok tapasztalat, nem? azért 300 millió ember meg 6 milliárd ember elég sok tapasztalatot meg tud élni nem? ami azt jelenti, hogy most lehetőséget kaptatok arra, hogy létrehozzatok csapatot ez 2010-től, létrehozzatok csapatot a csapat tapasztalat, a saját csapat tapasztalatából tanulva, okulva rájöjjetek arra hogy mi az, amit nem szabad csinálni és mi az, amit csinálni kell világos? mi az, ami tisztességes mi is mi az ami ártó mi az ami becsületes és mi az ami becstelen mi az ami erkölcsös és mi az ami erkölcstelen érted? Rájöj, mert különben soha életben nem tapasztalnád meg a jelenlegi formában az életedben azt hogy legyen annyi rálátásod emberi életre érted? ezt megkaptátok lehetőségként, de a nagy részetek nem él vele és nem értem hogy miért de hát a te dolgod ez, te dolgod nem az enyém én megyek előttetek, töröm az utat, kapom az információkat átadom az információkat, olyan vagyok, mint a mint a, hogy is mondják? nem, tudod, amelyik, mint a papagáj, tudod, hogy megtanul valamit, vagy meghozzájött valami információt, azt továbbadja, tudod? Igen. érted? tehát ugye nem marad meg benn sem, bennem semmi, ami, amit kapok információt lényeg az, hogy átadom az információkat Sokkal könnyebben tudtok haladni, mint ahogy én haladtam, szervezésben sokkal könnyebben haladnak nulláról emberek, mint ahogy én elindultam nulláról. Érted? Sokkal könnyebb dolgotok van, aztán mégis gondolkodtok azon, hogy vajon mi lehet az én feladatom ebbe az életbe? Az én küldetésem, mert nem az enyém, hanem a tied. Tehát itt foglalkoztok olyan dolgokkal, ugye nem azt mondom hogy ne foglalkozz azzal hogy tele legyen a hasad ne foglalkozz azzal hogy ne legyél szomjas, hát nyilván ezekkel nyilván foglalkozni kell az hogy ne essen az eső a fejedre nyilván, érted hogyha mit tudom én, Lukas a tető akkor be kell foltozni szóval nyilván ilyenekkel kell foglalkozni de én ugye azért megkérdezném, hogy olyanokkal miért kell foglalkozni, amit más is meg tud csinálni? Hm? Most mire gondolok? Tehát mit tudom én olyan dolgokat csinálsz meg mondjuk a felnőtt gyereket helyett, amit ő is meg tudna csinálni. Érted? Akkor mit tudom olyan munkát végzel, amit más is meg tudna csinálni, nem csak te a foglalkozásodban, én nem azt mondom hogy holnap hagyd ott de én úgy látom hogy a legtöbb ötöknek nincs olyan célja hogy mondjuk minél előbb kikerülni abból a mókuskerékből amiben benne vagy hát pedig kéne hogy legyen na most ha ilyen célod nem nincs akkor nem is fogsz kikerülni a mókuskerékből sose de akkor nem is lesz számodra lehetőség arra hogy magasabb szintre lépjél tehát milyen magasabb szintre? hát lelki szintre vannak a lelki szintek, mindjárt oda megyünk tehát ugye ha megnézem az arányokat akkor azt mondom hogy a akik itt tanulnak, ennek egy kisebbik része már ezen a szinten van a nagyobbik része az még ugyanitt itt van tehát akik itt tanulnak azoknak mondom tehát akik itt tanulnak hiába itt tanulnak, még mindig túlélés vagy biztonság szintjén vannak egy része már itt van ugye a hármas szinten Ugye azok, akik a hármas szinten vannak, akiknek az életük részévé tették a tanulást. Tehát akik az életük részévé tették. Ami azt jelenti, hogy amikor az élő adások vannak, hogy ott nézik, vagy itt vannak személyesen. Érted? Illetve azok is, akik elkezdték szervezni már az embereket. Na most, de ahhoz, hogy az ember magasabb szintre lépjen, a csapat nélkül nem meg. saját csapat nélkül nem megy. Tehát saját szervezés nélkül nem megy. Tehát hogy fogod megtanulni saját szervezés nélkül az emberek? Tehát az élet által létrehozhatott nehézségeket, hogy te ne akart a nehézségeket mert te akarod a nehézségeket szó szerint te akarod hát te hozod létre, hát ha nem hoznád létre akkor nem akarnád <gül> nem? ha nem akarnád akkor bolond lennél létrehozni az összes nehézséget az életedben te hozod létre, mindent ha valaki azt hiszi hogy a saját nehézségeit nem hozza létre akkor az nem az, az buta. Na, egyszerű, egyszerű. tudatlan, Ennyi. Ennyi. Na most, sőt, az, azt is te hozod létre, hogyha olyan problémákat veszel magadra, ami nem is te problémát, hanem másé Hát azt is te hoztad létre. Ha miért veszed föl más problémáját? Ennyi. Nem? minden te hozol létre tessék már belátni ránéztem az órára, jól elment az idő no, hát majd itt folytatjuk, jó valamikor hát ennyi fért bele szóval a lényeg az hogy ez az egyetlen hely ahol te úgy tudsz egy magasabb létformába majd bekerülni érted? hogy lesz saját csapatod és a saját csapatod, vagy lehet saját csapatod, szervezsz saját csapatod és a saját csapatod élethelyzeteidből tudsz tanulni, érted? nem kell könyveket elolvasni, hanem megélsz, amit meg kell élned ők is eléd rakják azt amit neked meg kell élned és mennyivel egyszerűbb hogyha nem kell személyesen megélned hanem majd valaki megéli a csapatban, te meg csak látod, és esetleg tanácsot adsz, hogy hogy élje meg azt a, jobban azt az élethelyzetet, mint hogy te neked kell. Hát egy eleve úgy működik, hát bizonyára tapasztaltátok, hogyha teljes meg egy élethelyzetet, akkor azért nem tudod megoldani, mert egyszerűen mit tudom én, depresszióba, vagy haragba, vagy ellenségességbe esel a probléma miatt hát nézd meg, hát amikor te itt tudom én, depresszióba vagy félelembe vagy haragba vagy ellenségességbe esel valamilyen probléma miatt mikor tudta akkor bármit megoldani jól? meséld már el nekem soha soha nyilván hogyha valaki más él meg egy élethelyzetet azáltal ugye nem te éled meg ezt a problémát, ezáltal nem téged húz le az a probléma ezáltal te képes leszel gondolkodni, világos? ez nem egyszerű képlet ő azért nem képes gondolkodni mert a probléma lehúzza ez megint az érzelmeink miatt van az állati működés miatt tehát csak akkor vagyunk képesek gondolkodni sőt venni az üzenetet vagy akár a lelkünkre hallgatni hogyha jó állapotban vagyunk de a legtöbb embert a probléma lehúzza és már is nincs jó állapotban és mennyivel egyszerűbb valaki rossz ott van a csapatban van egy problémája rossz állapotba kerül ő ideges vagy bánatos vagy akármi mindegy te viszont jó állapotban tudsz maradni és tudsz neki segíteni érted? hát nyilván nem úgy hogy te oldod meg a problémát hanem szépen elkezded gondolkodtatni az illetőt és ezáltal följön a hangulatban és utána rávezeted szépen a megoldásra és meg tudja oldani az élethelyzetét, érted? és ebből tudsz tanulni te is hát ezt hívnák kócsingnak, csak nem idegeneket kell coachingolni, hanem csapattagokat érted? szóval a lényeg az, hogy egy csodálatos dolgot találtak két számunkra, csak nem éltek vele kellőképpen a csapat az nagyon jó dolog, tehát nagyon jó dolog nagyon jó dolog, nagyon sok mindent lehet a csapatból tanulni, és főleg azért mert ugye olyan problémákat, én azt látom hogy az emberek olyan problémákat kapnak a csapatukban amiből biztos hogy ők is tanulnak sőt sok esetben tükör tükröt kapnak, no hát ennyi fér bele az első részbe 20 perc szünet után probléma megoldó kócsképzésünk lesz egészen negyed tízig, további szép estét és természetesen boldog új évet mindenkinek <gül> jó? tehát nagyon boldog új évet kívánok nektek jó? 20 perc szünet után akkor jön a képzés, jó szünetet mindenkinek, szép estét, szeretlek benneteket, sziasztok!